Το πρώτο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει στο έκτακτο Ευρωπαϊκό συμβούλιο το οποίο ξεκινά σε λίγο, θα είναι το έκτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Πιστεύω ότι είμαστε κοντά στο να πετύχουμε μια συμφωνία η οποία θα συμπεριλαμβάνει κυρώσεις για την απαγόρευση εξαγωγών πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου προ την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Ρωσία. Θεωρώ ότι οι επιμέρου ενστάσεις κρατών μελών μπορούν να καμφθούν για να καταλήξουν τελικά στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να συζητήσουμε τις πολύ σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της ενέργειας. Όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν σήμερα πολύ υψηλε τιμές ενέργεια. Αποτέλεσμα υπερβολικά υψηλών τιμών φυσικού αερίου, τιμές οι οποίες όπως έχω πει πολλές φορές δεν δικαιολογούνται από τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να επαναφέρουμε την συζήτηση ε, για ε, ένα πλαφόν στη χοντρική φυσικού αερίου, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να συμπαρασύρουμε προς τα κάτω συνολικά τις τιμές ενέργειας και φυσικά τις τιμές διετρικής ενέργειας. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του νέου σχεδίου Repower -Re το οποίο και η Ελλάδα μπορεί να Εκμεταλλευτεί, απορροφώντα σημαντικού πρόσθετου πόρους από τα αναξιοποιητά δάνεια του RRF. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να επαναλάβω ότι η ελληνική κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στου Έλληνες καταναλωτέ, στι επιχειρήσει, στα νοικοκυριά, έτσι ώστε να συγκρατήσει στο μέτρο του εφικτού τι υψηλέ τιμέ ηλεκτρική ενέργεια. Μέσα στι επόμενε 15 μέρε, θα ανοίξει η σχετική πλατφόρμα προκειμένου να επιστραφεί το 60% της υπερβάλλουσας αύξησης που έχουν καταβάλει νοικοκυριά στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματο από τις αρχές του έτους και από τις αρχές Ιουλίου. Θα τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο σύστημα τιμολόγησης ε, ηλεκτρικής ενέργειας με παρεμβάσεις στην χονδρική αγορά έτσι ώστε πρακτικά να εξωτερωθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής και οι αυξήσει στι τιμέ του δικού να είναι ελευρωγισμένες. Θέλω να θυμίσω ότι την προηγούμενη εβδομάδα το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε την φορολόγηση στο ύψος του 90% των υπεκερδών των επιχειρήσεων χοντρική ηλεκτρικής ενέργειας, θα είναι και αυτοί οι πρόσθετοι πόροι οι οποίοι θα κατευθυνθούν στην προσπάθειά μας να στηρίξουμε τα νοικοκυριά και τι επιχείρησει. Τέλος, θα ενημερώσω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την πρόσφατη έντονη προκλητικότητα της Τουρκίας και τις επιπτώσεις που αυτή έχει στην σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις με αυτοπεποίθηση και με αποφασιστικότητα. Είμαστε μια χώρα η οποία έχει το διεθνές δίκαιο με το μέρο της. Έχουμε ισχυρού. Σύμμάχους. και φυσικά ε, έχουμε επενδύσει ακόμα περισσότερο στην αποτρεπτική μας δυνατότητα, έτσι ώστε να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να αμφισβητήσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.